Рядові рушники, сорочки, подушки, ікони, скрині, ночви. Більше пів тисячі експонатів 19-го початку двадцятого століття представлено у новоствореному музеї у селі Маниківці, Дережнянська громади. Музей подільської вишивки та побуту розташовано у сільському будинку культури у двох кімнатах, стилізованих під традиційну українську хату. Розповідає художній керівник Анатолій Кісіль. Була бібліотека. Тут стіни були темного кольору. Такі ядрони, я його перефарбовував три рази. Перефарбовував тут. Були тріщини в тій кімнаті на стелі, ну і вишиванки. Я отко дивлюся і одна на одну не похожа. Мені дуже подобається. Це про холоді з моїх руки, я його тримав цього в руках. Я знаю, звідки воно привезено і як воно все потрапляло до нашого села. Експонати для музею Анатолій разом зі своєю дружиною Наталою спочатку збирали у рідному селі. Згодом їздили в експедиції по селам Хмельницької та Вінницької областей. Кожна річ, яка належала нашим предкам, має свою душу, переконана Наталія Кісіль. Ось цей прекрасний рушник нам подарувала наша жителька села Маниковіць. Цей рушник вишивала її прабабуся на своє власне весілля своєму нареченому. Вона власноруч виткала це полотно і вийшла дуже прекрасні слова побажання, які вона хотіла бачити своєму чоловікові. «Мілий, дорогий, не любіся, другою. І з цієї сторони дуже гарні слова. «Люблю, жалею, других не імію». Таке побажання, щоб він, вона була в нього любимою, коханою на все життя і так, як він для неї. Цьому рушнику більше 150 років. Вони прожили дуже довге, гарне життя. Ми спеціально підраховуємо. Нас тільки 130 рушників. Для подільської вишивки характерна червоно-чорна кольорова гама. Символи та візерунки на полотні виконані у різних техніках – хрестиком, Тапівкою, гладю розповідає виконувачка обов'язків директорки Дережнянського історичного музею Леся Долінська. Подолянки-вишивальниці доволі часто використовували рослинний орнамент. Особливо популярними були троянди, маки, дубове листя, лілеї. Це весільне обрання, це дійсно ототоження з подільською вишивкою, навіть кінця XIX століття. Ви бачите, тут традиційні дійсно ці кольори, чорний і червоний, з крапленням. Сеню жовток і на фортуху також такий самий зроблений орнамент. Громадська діячка, мешканка села Людмила Стрелецька, розповідає, що ідея створення музею у Маниківцях надихнула мешканців регіону. Багато з них долучилися до збору експонатів. Це наша історія, ми на цій історії маємо вчити наше майбутнє, наших дітей тому що цього забувати не можна. Начальник відділу культури і туризму Дережнянської ОТГ Микола Черкаський, якому належить ідея створення сільського музею, говорить, що у планах відкрити ще два зали. В одному з цих залів має бути встановлений верстат. Верстат має бути в робочому стані, де працівники обучені, на ньому працювати вони мають ткати. Інший зал сучасної подільської вишивки, та яка притаманна саме сьогодні на Поділлі. Даний музей він буде родзинкою нашого рідного Поділля.